اليوم الذي اختلت فيه دماء الفرس بنهر إليس إنها المعركة التي سطرت في دفاتر التاريخ بحروف من نور إنها معركة نهر الدم أو معركة إليس كيف استطاع الجيش الإسلامي بقيادة خالد بن الوليد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 إن شاء الله. <تصفيق> السلام عليكم. معركة أُليس، أو معركة نهر الدم. حدثت تلك المعركة في شهر ربيع الأول من العام الثاني عشر للهجرة وكانت هذه المعركة على أرض العراق التي دارت بين جند المسلمين بقيادة خالد بن الوليد وبين الجيش الفارسي وكان تحت قيادة القائد العسكري جابان وكان أذباب هذه المعركة فبعد أن انتصر الجيش الإسلامي على الجيش الفارسي في معركة الولجة التي دارت في نفس العام وكان لصدى هذه المعركة أثر كبير على الفرس خاصة وعلى القبائل العربية التي تدين بالنصرانية بصفة عامة فعندما هزم التحالف العربي النصراني مع قوات الفرس للتصدي للمسلمين اثار ذلك غضب بعض القبائل العربيه لذا اجتمع النصارى من القبائل العربيه اجتمعت قبيله عجل وتيم اللاتي وضبيعه وعرب الضاحيه وارسلوا الى كسرى ملك الفرس يهرعون اليه ان يساندهم في قتال المسلمين فسر كسرى بذلك وارسل إلى بهمن جازوي وكان لا يزال في أرض الحيرة، فأمره كسرى أن ينضم إلى نصار العرب في أرض أليس، وهي قرية من قرية الإنبار وتقع على نهر الفرات، وقد استعد بهمن جزاوي وأخذ بالتوجه إلى أرض أليس، وهو في طريقه إلى أرض أليس وصلته رسالة كسرى التي يأمره فيها بالعودة إلى أرض المدائل ويسلم قيادة الجيش إلى القائد الثاني جابان وكان القائد جابان يعاني من الشخصية الضعيفة ووصل جند الفرس إلى أرض اليس قبل أن يصل إليها الجيش الإسلامي فعسكر التحالف العربية والجيوش الفارسية في أرض أوليس وهنا استضم خالد بن الوليد بالجنود الساسانيين والتحالف العربي ولكن عندما وصل المسلمين إلى أرض المعركة كان هناك شيئا غريبا وكان ذلك في وقت الظهيرة قد وجد الجيش الإسلامي أن جميع جند الجيش الفارسي قد افترش على الأرض وأخذ بإعداد الطعام وعندها أمرهم القائد جابان أن يتركوا الطعام وأن يستعدوا للجيش الإسلامي ولكن جنود الجيش الفارسي قد تملكهم الكبر فقد كانت إعداد الجيش الفارسي يزيد عن 150 ألف مقاتل أمام جيش المسلمين الذي لا يتعدى 20 ألف مقاتل فخالفوا ذلك الأمر ثم خالفوه مرة أخرى عندما أمرهم جابان بدس السم في الطعام حتى إذا انتصر عليهم المسلمين وأكلوا من ذلك الطعام ماتوا جميعا ولكن لم يفعلوا ذلك وعندما رأى خالد بن الوليد ذلك الغرور والتكبر من الجيش الفارسي أمر الجيش الإسلامي بوضع الأثقال وأهبت الاستعداد للمعركة، فخرج خالد بن الوليد في كوكبة عسكرية وتوجه إلى الجند الفارسية وقال أين عبد الأبشر؟ أين ابن الأسود؟ أين مالك بن قيس؟ فلم يجبه أحد إلا مالك بن قيس فبرز إلى خالد بن الوليد فقتله خالد فصد الفرس عن الطعام واعجلوا اليه ونادوا بالهجوم واشتعلت المعركه وصار الجيش الفارسي يماطل في القتال ويستميت طمعا في وصول الامدادات التي تصل اليهم مع القائد بهمن جزوي من ارض المدائن ولكن لم تغني عنهم كسرتهم من الله شيئا وكان القتال شديد وعندها وقف خالد بن الوليد ونظر لله وقال اللهم لك علي ان تمكنت من هؤلاء لاجرين النهر بدمائهم واصبح المسلمون يقاتلون كاليوث الوغى واثرهم الله على الجيش الفارسي ولم تطل المعركه حتى انتصر المسلمون وامر خالد بن الوليد بامساك الاسرى واخذهم عند نهر اليس وسد عنه الماء واخذ لمده يوم وليله يضرب رقاب الاسرى حتى يجري النهر بدمائهم كما نظر فقال له القعقاع بن عمرو والله يا خالد لو قتلت اهل الارض جميعا ما وفيت بنظرك فما عليك يا خالد الا ان تسكب الماء على دمائهم فيختلط الماء بالدم فتكون قد وفيت وقد فعل خالد بن الوليد ما قاله القعقاع وقد سمي النهر بيومها نهر الدم وسميت معركه اليس بذلك الاسم ولما وصلت الاخبار الى القائد ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه فقال ابي بكر الصديق قولته الشهيره عقمت النساء ان يلدن مثل لله ضر ابا سليمان رحم الله خالد بن الوليد ورحم الله ابا بكر الصديق